السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله اوقاتكم كل خير اخواني وش حالكم مساكم بخير اليوم ان شاء الله بتكون حركتنا الى سويسرا من لندن الى سويسرا زين كيف الطريقة ان شاء الله بتشوفونها وياي اول باول محمد جاهز بسم الله الرحمن الرحيم وقانا في لندن يومين عسبتنا بس إن اه نغسل الثياب ونتحرك سيدة على الخطة الثانية الخطة الثانية وهو الجزء الثاني اللي هو أوروبا نتحرك على جنيف بس أثبت أنها طول الرحلة الرحلة طويلة شوية تقريبا تسعمية وسبعة كيلو نوصل هناك نريح يومين لازم بعد خط طويل لازم أنك تريح يومين وبعدها تتحرك أنا حاسب حسابي على هذا الجدول أني أخلي يومين راحة إذا كان خط طويل ومن بعدها نأخذ لنا المراحل الثانية بخصوص الحركة الحين وكيف نعبر من بريطانيا إلى فرنسا العبور بيكون بالقطار القطار مدته 35 دقيقه يوصلنا على يوصلنا على فرنسا كاليه ومن كاليه ناخذ الخطه على جنيف افضل اشوفه بالقطار القطار اسرع واسهل والعباره ثلاث ساعات او اربع ساعات تاخذ لها لين تعبر لحغايه فرنسا فالوقت هذا وايد بداهمنا وبيدخل علينا الليل فما له داعي إن شاء الله بتشوفون الإجراءات كلها عسبة تستفيدون منها لا سمح الله يعني الواحد إذا بغى أن يروح يعرف كيف يروح إلى بريطانيا والأفضل أنك تشوف عسبة باكر أنها مستقبليا يعني أنك تبغى تسوي رحلة فعارف انت تحط خطتك وكيف اه اي طريق تسلك. انا هذا اللي فيه وابغي الواحد انه يستفيد من هذا الشيء. ولا ننسى الرعاه اول تايمر بطاقه المسافر لوجست 1 يسهلون لك عمليه السفر. حاليا كيلو وثمانمية إن شاء الله كيلو وثمانمية بنأخذ يسار على خط دوفر في محطة قطار قبل دوفر تركب القطار ويوصلك على فرنسا كيف القطار يوصل على فرنسا وبحر يمر في نفق تحت البحر إن شاء الله بتشوفون وياي النفق. وبتشوفون كيف عمليه ترتيب ودخول القطار وقربنا على محطه القطار اللهم لك الحمد درب مبش طويل وايد من لندن لين محطه القطار تقريبا 100 100 كيلو 102 كيلو من المكان اللي كنا فيه هذا بداية المكان طبعا التريلات يكونون على اليسار انت تمشي على اللافته هذه هاي اللافته الدراجه والباص والسياره هذا اذا كنت حاجز القطار من قبل بس اللهم تحط رقم الحجز هني وتطلع لك التذكره ويفتح لك الباب بس اذا مو بحاجز في كابينه هني أه, تاخذ من التذكره. I don't have a reservation. Oh, you no, I want <تصفيق> <تصفيق> اوكي اوكي ثانك يو. تعرفوا انا لازم اني لازم نحجز بعد ما نخلص الحجز نحجز عن طريق الاونلاين نخلص الحجز وبعدها نرجع مره ثانيه على نفس المكان. اللي صار يا جماعة الخير لازم انك تحجز ان شاء الله بحاول احط لكم الرابط على انكم ما تغلطون نفس الغلطه وتتبعون الارشادات وان شاء الله اموركم كلها طيبه تحصل في بعض الاحيان اللي شلو عني تقريبا أربعمية 400 416 درهم قيمة التذكرة 416 درهم الحين لازم ان نروح لهم هناك لان ماشي وقت طار مع انه في صف الدراجات والسيارات وهذا فتحصل عملية تأخير عندهم فان شاء الله بنلحق رجعنا مثل ما كنا هذه غلطة ولازمكم تفهمونها. قبل كان عادي أقدر أدفع عن طريق الكبينة نفسها أدفع وخلاص يعني أتوكل على الله. لكن هاي المرة صارت المشكلة هذه يعني احتمال إنه خلوه كله أونلاين. فالامور طيبة يعني ما ما فيها أي مشكلة. أوردي كل الدراجات قدامي نحاول نطلع التلفون ونسوي so check-in. اوكي. Okay. Excuse me, what is this one? Yeah, there, yeah. uh, what's, what's the reason you're traveling? It came for tourism. it's a survey so yeah, uh, yeah. just put the top one short yeah. Okay, and then we did you put your registration number on the... Yes, the yes, yes. I'll see if I can find it for you. You booked it for tomorrow? You booked it for tomorrow? No, for today I need. For 29, so you booked it for tomorrow? No, I need for today. This is, this is what you've done with your booking. Wow. What can I do? With Brexit, uh, everyone has to put their passport details on their booking. So all we do now, I give you your ticket and you uh. need to go down to the terminal Okay. 2019, ايه غلطت في التاريخ من العيله اللي فيها غلط في التاريخ فلحصل اني لازم اني اروح المكتب اللي داخل واسوي عندهم التذكره اني أعدل فيها يا الله هذي غلطة ثانية، إن شاء الله الأمور كلها سهالات، بس إني أمر داخل وأخلص موضوعي وأتبع التذكرة من الداخل. هالجماعة تعرفنا عليهم توه وبنحرك إياهم القطار. شو اللي صار؟ اللي صار طين العمور أنا قربت في التاريخ. أه التاريخ ظهر غلط بس اوردي كذا ولا كذا أه طبعا لازم ان نمر داخل ويشوفون هل ان احنا أه ماخذين التطعيم ولا, ولا لا ومن بعدها أه نتريه القطار، القطار أه ان شاء الله بعد 20 دقيقة بس انا لازم نصف قبلها من وقت حسبت الاماكن يصفونهم على حسب الاماكن عمليه صف وتنظيم في القطار المهم علينا نحن اه ان شاء الله اه نحرك اول شيء للجوازات نخلص اجراء الجوازات اول شيء وبعدها نتحرك اه على الطابور الاجراءات جدا سهله في الجوازات بس تدخل الجواز ثواني يخلصونك يعني ما في اي عرقله اللهم تعرقلنا في وقت التذاكر بس هاي العرقله الوحيده اللي تعرقلناها الحين هذا الطابور الطويل من السيارات والدراجات اوكي قالوا نروح على اللين واحد هذا التفتيش هني يعني آه السؤال اللي سالونا فيه هل آه انكم تحملون اسلحه او اي شيء مواد مخدره او شيء الله يبعدنا عنها يا رب هاي جوازات الفرنسيه طبعا تكون في موجوده في بريطانيا يختموا لك هالجواز في بريطانيا وخلاص من تطلع من القطار ما حد يحاسبك او يقول لك شيء الاجراءات كامله كلها سهله لكنها يعني في اشياء لازم تاخذ الحذر فيها انا بحط لكم صندوق الوصف بحط لكم الرابط حق حجز القطار والاجراءات راهه شرط ما تشوفونها لازم انكم تتابعون الفيديو عشان تعرفون الاجراءات عمليه دخول وخروج من بريطانيا هذا الشيء مهم عشان ما توقع في اي مصيبه اللي بنأخذ على السيد اليمين خلاص ننسى السد اليسار يا الله أخيرا رجعنا نسوق على نظام الخليج ابو محمد شو تحس بإجراءاتهم إجراءاتهم أه؟ شو سهالات صح جدا بس نحن اللي غلطنا فيها لي هو انا ما تاكدت اصلا منه لانه في 2019 كان بال يعني كنت اشتري التذكره عن طريق الكبينه الحين سووها اون لاين في التاريخ خليتها بتاريخ <تصفيق> يوم الثاني بس عدلوا لي اياها الامور طيبه شو تشوف اطبعك عن سكوتلندا وعن بريطانيا والله سكوتلندا جميله وروعه صراحه من ناحيه الطبيعه والطرق كل شيء فيها حلو صراحه تستاهل واحد يصير له اكيد وكل ما صرت فوق شمال كل ما افضل كل ما مناظر احلى يعني استانست فيها؟ أوه. تذكر الطبخ؟ اوه عجيب الطبخ خصوصا المكبوس ها؟ مكبوس التونه والربيان الربيان <تصفيق> والتخييم شو شو انطباعك كان التخييم؟ والله تجربه فريده من نوعها نخيم في البلاد هيه. في اوروبا التخييم غير والله؟ تخييم نظيف مرتب ما في رمل حمامات تكره <تصفيق> يعني كل شيء موجود يبالنا نفس الخدمات في دبي وفي الامارات وفي في الخليج بشكل عام والله يا ليت والله ويكون شيء حلو يلا بسم الله توكل على الله كنا نتريى هني في صف الدراجات لين الدراجات بس الحين حركونا وبنسير على مكان القطار طبعاً الدراجات يستثنون من السيارات يعني ما ما يوقفون هي السيارات إلهم حارة روحهم ويصفونهم هم هني ما عندهم مشكلة إذا كانت التذكرة في أي ساعة حطيتها لو تحطها في ساعة متأخرة شوية بس تقدر تدخل وعقب يصفونك بين السيارات والدراجات. يعني الحين يدخل السيارات وعقب الدراجات يصفونهم ورا السيارات بس يصفونهم بطريقه ان تكون شويه مايله الدراجه على انه ما تطيح في القطار يعزلون الدراجات عن السيارات. انتظر بس صعود السيارات شوف السياره تصعد فوق بعد أه، ظهر فيه طابقين سيارات يصعدن فوق و وفيه سيارات تحت يعني هذا القطار طابقين ان ما تشوفون هذا فتح الحينه للطابق العلوي بس نحن ما ناخذ هالقطار ناخذ القطار الثاني الحين برايكم عمريت صف درجات خلونا على الحاره اليمين هاي في البدايه عقب ناخذ يسار كذا ناخذ يسار ونوقف الدراجات بشكل مائل دراجات تقريبا نفس الشيء يعني كلهم صافينهن نفس الصفه دراجه بمحمد محمد السيارات فوق وتحت هذا طابقين والباص ياخذ طابق واحد بس انه شو يكون؟ يكون كبير يعني نحن فوقنا سيائر زين وهذا اللي الباصات الباصات الكبار من النقل الجماعي وهاي بالطريقة هاي الركاب العاديين هذا المكان حاليا دخلنا في النفق اللي تحت البحر هذا النفق تحت البحر يوصلنا لين فرنسا كاليه يعني احنا الحين وين؟ تحت البحر واخيرا وصلنا فرنسا تقريبا 35 دقيقه لين وصلنا كاليه. آه يلا هيا بنا الحمد لله على السلامه وخلاص الحين مسكنا خط اليمين الحمد لله على السلامه واخيرا وصلنا الى فرنسا والكم ويلكم يا فرنسا درجه الحراره حاليا 21 المسافه الباقيه سبعمئه وخمسين كيلو بوابات مصيبه أه تدفع عليها إن البوابات تقريبا أه كل بوابه ندفع عليها ما يقارب العشره يورو الى الاربعين يورو على حسب الخط فبتشوفونها ان شاء الله وياي بتشوفون كل شي والمشكله في البوابات انك اذا دخلت البوابه لازم تاخذ ورقه عندهم ايصال الورقه هذه في البوابه الثانيه تحطها في الماكينه وتدفع العمليه هذه بتشوفونها تكرر وايد من فرنسا في فرنسا كذا يلا بسم الله ناخذ الطريق الحين الساعه 5:30 احتماليه الوصول ان شاء الله على الساعه وحدة يعني يقول الساعه ونص ثنتين اطول خط بنقطعه في الرحله فان شاء الله كل الامور سهالات ونصب السلام ان شاء الله يلا يلا نمسك الخط اتمنى الجو صافي بعد زين ما نبغى نمسك الخط في امطار لصالحنا أن الجو يكون كذا معتدل وزين يلا نقول بسم الله هذي أول بوابة أمر عليها هاي أول بوابة أخذ التذكرة والبوابة الثانية أدفع فيها فمتعود على هالشغلة فرنسا مشكلتها البوابات إن شاء الله الأمور طيبة هذه اول محطه اوقف اعبي فيها ما قني تقريبا مال 600 كيلو أه شو اللي صار في المحطه هذه المحطه طويل العمر أه مشكلتها من محطات الصغار فهذه المحطه ما تقدر تعبي بترول بدون ما تروح اول شيء تدفع تدفع فلوس بعدها تعبي بترول في بعض المحطات عندهم ما يفتح البمب سبة هذه السرقات اللي عندهم هذه أول بوابة ندفع فيها نشوف كم يوصل نظفنا العدسة أقبل الحشرات والله نشوف حشرات اللي في الجامعة هذه إنها فل والدراج حشرات والدراجة من قدام خايسه كلها حشرات. لازم هالخطوط هاي كلها فيها حشرات فالامور طيبه ان شاء الله الحين مستمرين على الخط دفعنا يمكن تقريبا يمكن 14 يورو باتينا بوابه ثانيه بعد سبعه سبعه كيلو والبوابه هذه حق خط ثاني كل 200 كيلو مسوي استراحه فالامور طيبه يعني خلاص نحن واصلين في الليل واصلين في الليل ماشي مشكله عندنا بس اللهم يوم واحد يضيع الخط امورنا سهالات كنا مسافرين، مسافر و... ورايح تريح بس. هذه آه ثاني بوابة. نحط التذكرة هني، نقول بسم الله. سريعه لازم فيها رسوب ثاني محطه نوقف فيها آه عبيت بترول كان ما فيها بترول ابد صفر يعني تقريبا يعني تمشي من 30 كيلو تقريبا عبيت ب 61 يورو آه بترول 98 61 يورو ابو محمد عبه 95 آه ب 40 يورو الفرق يعني آه هذه شلت 17 لتر وهذه شلت حل 27.5 لتر يعني لدرجه انه 30 لتر يعني ما في شيء بترول ابد المهم ناخذ لنا بريك آه ظاهر بنوصل نص الليل ان شاء الله متوقع الوصول الساعه 2:30 الحين حاليا الساعه 2:35 دقيقه نكمل باقي مشوارنا باقي مال 21 كيلو آه ما بغيت أصور طول الطريق عسبت إني ما أطول الفيديو وهنا الحمد لله وصلنا بالسلامة الساعة ثلاث ونص الفجر الخط كان جدا طويل ومتعب جدا متعب لأن تسعمية وشوي كيلو من لندن إلى جنيف هذا الخط شوية اختصرنا أشياء وايدة وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله بتستأنسون عليها ونشوفكم على خير مع السلامة